لكل حدا فاقد الأمل بحياته وعايش بس ليعيش، رجاءً جرب هالشغلة إذا بتقدر، هيك هيك ما رح تخسر شي. روح فتش عن شخص بيحتاج لمساعدة إنت قادر تقدم له إياها وبلش ساعده قد ما فيك وباللي بتقدر عليه بس بدون ما تطلب منه شي. راقب تصرفاته وسلوكياته وشوف كيف حياته عم تتغير من لما بلشت تساعده. والقصة ما رح توقف هون، الشيء الأحلى اللي رح يصير إنه بالوقت اللي إنت عم بتساعده رح يكون في نسبة كبيرة إنه مشكلتك تبلش تنحل، ورح تحس إنه الحياة بلشت تحلى بعيونك، ويمكن يخلق أمل جديد بقلبك ويخليك تحس إنك عايش، رجاءً جرب هالشغلة وخليك عم تعطي لحتى ربنا يضل عم بيعطيك.